Šokouc Ameríky do domu, Po do štiny kúrky na voju. Ja vám kurím, dobrý deň, Ja z Ameríky idem, Obteraz s vás budem popať každý deň. Ja vám kury, dobrý deň, Ja z Ameríky idem, Obteraz vás budem šústať každý deň. Že si v hlavám na Pripecku reješie, Patrí s tebe medzi nožky šmeješie. Ešti som ja, hvala Bohu, hvala Bohu, nie stara, ešti, že mi kalabárňa otvára. Ešti som ja, hvala Bohu, hvala Bohu, nie stara, ešti, že mi kalabárňa otvára. Aureo! Na pripec v góre ješie Patrým sebe medzi nožky šmeješie Ešte som ja, chvala môj, chvala môj, nestarý Ešte že mi kolbasečka postaví Ešte som ja, chvala môj, chvala môj, nestarý Ešte že mi kolbasečka postaví Juhu! Mám na mašině. Na mašině, v želeve, na mašině, v želeve, te tí, kúpte Na mašině, v na mašině, v Chegou androidx do shutil e Raiola. Minha moia vai chegou androidx do shutil e Raiola. androidx shutil dá mais seri androidx do você.